Det jeg var Farvel og tusind kys til min lille guld og ellers hjem i jeres tulle. Hvordan kan mennesker være så onde?